Вітаю. Продовжується мій експеримент з пророщуванням селоцидних грибів на субстраті, який я знайшов. Ну, як бачите, доволі непогано йде процес, ті грибочки, які були маленькі, вони розвиваються, і там ще багато завіді нової. То тобто, есть субстратный мицелий, я его просто залишил на улице, і он развивается. Очень непогано. <coughs> После этого от, его, конечно, будут инфектировать споры, поэтому мне придется... Гриби знімати, ну як це і потрібно робити, а субстрат повинен пророщуватись далі. І є таке, у мене такі наміри припущені, що можна новий давати субстрат і процес буде продовжитись. Тобто використовувати не міцелій зі спор, а вегетативний міцелій, то міцелій, який Ну, ось білий, який пророщується на субстраті. Він не, не так, не настільки він інфікується, ніж тут новий міцелій спор, то, що там процеси інші відбуваються. такі такі грибочки, і доволі немало їх. І знизу я зробив підстілку земля. Ну, і, на, наскільки я думаю, можливо, на цілі піде і туди. Хотілося б, щоб він зайняв новий ніж в своєму розвитку. Ось такий міцелій. Процес продовжується. На жаль, я більше там не знаходжу такого субстрата. Буду намагатись пророщувати цей. Він доволі стійкий, не е, хворіє. Це ж субстрат, е, який не стерильних умов, як бачите, в природі все. Тобто, тут відбувається тут симбіоз, який дозволяє, дозволяє тут з'являтися теж триходерми. Грибів доволі немало. Тобто, якщо він далі проросте, повністю цей субстрат, Тут Він у мене стояв прямо під відкритим небом, під дощиком, але ну не можна, щоб він перебував надлишково волога. От зараз, коли воно зволожене тільки ось сверху, нема корочки, даже, це оптимально. Ну і так в відрі, контейнер, так сказати, я взяв строительное відро і використовую його для пророщування. Не знаю наскільки в цих грибах є псилацибин, можливо його і мало. Цього виду. Це вид шампіньйонів, навозники. Процес буду продовжувати.